تحریک انصاف کے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بارہ مئی کو لانگ مارچ کا اہتمام کریں گے یہ لانگ مارچ پشاور سے اسلام آباد تک ہوگا اس میں چاروں صوبوں کے شہروں سے تحریک انصاف کے کارکنان شریک ہوں گے اور ایسے غیور نوجوان لانگ مارچ میں شرکت کریں گے جو بیرونی ایجنڈے کے خلاف کام نہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں کیونکہ نئی حکومت بیرونی ایجنڈے پر کام کرنا چاہتی ہے اندہائی معتبر ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ نئی حکومت کو جہاں حکومت کی تشکیل اور دیگر معاملات پر چیلنجز کا سامنا ہے وہاں سابقہ خاص طور پر عمران خان کی جانب سے مخالفت کا شدید سامنا ہے وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ جو کہ بیرونی مدد سے وجود میں آیا ہے اسے ختم کیا جائے اور مینڈیٹ کے لیے عوام میں جایا جائے تحریک انصاف کے اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں اس پوائنٹ پر اپنے موقف کو آگے بڑھایا تھا امریکہ کی جانب سے عمران خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے مراسلہ بھجوایا گیا اور امریکی سفارتکاروں نے خفیہ طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے معاملات کو منظم کر کے تحریک انصاف کی حکومت کو ہٹایا جس کے بعد آہستہ آہستہ علیم خان جہانگیر ترین اور دیگر شہروں کے ایم این تحریک انصاف کی حکومت سے پیچھے ہٹتے گئے اور یوں عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی عمران خان کی حکومت کے خلاف کوئی اسکینڈل سامنے نہیں آ سکا اور انہیں صرف دورہ روس کی سزا دی گئی عمران خان کا واضح موقف ہے کہ پاکستان میں جو بھی حکومت آئے وہ پاکستان مفادات کے لیے کام کرے اور ہم کسی امریکی یا کسی دوسرے بلاک کا حصہ نہ بنے کیونکہ ستر سالہ پاکستانی تاریخ میں متعدد بعد امریکہ کا ساتھ دیا لیکن امریکہ نے کبھی پاکستان کی مدد نہیں کی جسے پاکستان کو ہمیشہ حزیمت اٹھانی پڑی اس لانگ مارچ کے بارے میں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کے شرکا اس وقت تک اسلام آباد میں دھرنا دیں گے جب تک موجودہ سیٹ اپ ختم نہیں ہو جاتا اور آئندہ انتخابات کے لیے راہ ہموار نہیں ہو جاتی تاکہ فریش مینڈیٹ کے ساتھ عوام میں جایا جائے, جائے اور وہی پارٹی حکمرانی کرے جس کے پاس عوامی مینڈیٹ ہو